Тут вот паспортный был отдел нашей тут, трошки книжек врятували, но в основном вот так вот у нас все тут цитовало. Тут шапа стоит, а там все пикновало, что до шпита, а даже, даже не знаю, что изробить. Да, кабинет, как хочется мне туда залезти, еще забрать, у меня так ощущение, что там еще что-то живое должно быть. «Щодня прильоти, щодня розвалені зруйновані будинки. Залишається дуже мало народу в селі, але намагаємося всі тримати оборону, тому що ми – Україна. Лимани, Галицинівська громада – це Україна. Сьогодні вночі був перебитий кабель високої лінії 35-ка. От, от, появився трактор, вже по селу. Ну, життя в селі продовжується. Ми здаватися не будемо, ми сильні. Машина была в гараже, в гараже тут машина, все вывернуло, и, и он как будет. раз и упало тоже. прям на диван, где он должен был спать. Он в, этот, в это время уехал просто в город, остался жив. Как страшно, очень страшно. С таблетками, как мы да, переживаем. Живем страшно. в подвале. А когда еще и стреляли было. и сидим в подвале, а рядом взрываются снаряды, свистят, то и с ума можно сойти. Мені, звісно, цю ніч добре давали і так близько, що, я не знаю, мабуть, десь там у балки, бо жесть старахтіла ще й вранці до дев'ятої. Мені лячно, оце мені лячно. Це я займаюся роботою, щоб мені не було лячно, щоб я не… Етод. А коли вже так лячно, що я вже не можу, то тоді я на ніч іду пізненько в підвал, у бібежище, там таке воно примітивне, але все одно біжище, щоб перебути до ранку, бо. «Нас вже побило. Я не можу бросити все живе і берегти свою школу. Так, ми, так нас вчили, так ми вчили дітей».